שלום לכולם, אני עמית, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס והיום אני אראה לכם איך מתקינים גרזת ניסיון של MATLAB למחשב אז בואו נתחיל נכתוב עם בנוח את המילה MATLAB על מנת שנוכל להגיע לאתר של MathWorks, ולהוריד את גרזת הניסיון במידה ואין לנו משתמש של MathWorks מומלץ ליצור כזה תחילה בעזרת האימייל של עבודה או מוסד ללימודים נלך לחלקו העליון מצד ימין של האתר ונבחר בטרייל סופטווור ננזין את פרטי המשתמש שלנו ונענה על מספר שאלות. לאחר מכן נוכל לבחור באיזו גרסה נרצה להשתמש וניתן לראות שיש הרבה הרבה חבילות להורדה. אני בחרתי בחבילת אמתלה בסנצ'לס שמכילה מספר חבילות רחבה. אז בואו נראה איך מבצים את תהליך ההתקנה. ניתן להוריד גרסת ניסיון בסביבות Windows, Mac linux ועכשיו אנחנו נראה בעזרת כמה שלבים פשוטים איך מתקינים את זה על המחשב. חכים שחבילת הרחבה תרד מייבאים את הקבצים לתוך המחשב ופשוט עוקבים אחרי המסכים. נאשר את הסכם הרישיון. ונתקדם עם השלבים הבאים צריך להזין שוב את פרטי המשתמש שלנו עבור אתר MATWORKS אותם פרטים שהזכרנו מקודם ופשוט להתקדם בשלבים במקביל את תהליך ההורדה אני רוצה להפנות אתכם למספר דרכים Started קודם כל נגיע למאגר קורסים חינמי שעומד לרשותכם, נוכל למצוא קורסים מבסיסיים ועד קורסים מתקדמים, שניתן לעשות אותם אונליין בזמן שהתקנה שלנו קורית, וגם לאחר מכן נבחר במטלב אונרם, זהו קורס בסיסי של מטלב, אנחנו רואים שהוא מחולק לסקשינים של עבודה, יש פה כל מיני משימות שתוכלו להתנסות בהם, פרויקטים, דוגמאות, כלי מאוד מאוד שימושי, בנוסף יש לנו גם את לשונית הספורט שהיא מציעה מגוון של דוגמאות, דוקומנטציה, פונקציות ווידאויים שזמינים תמיד באתר. הוידאויים יכולים לספק לכם הרבה הרבה הדרכות על כל מיני תהליכים, דברים שתרצו לבצע במטלב מההתחלה ועד דברים מתקדמים יותר. זו דרך מאוד מאוד טובה להכיר את הסביבה. עכשיו שסיימנו את ההתקנה, MATLAB ייפתח באופן אוטומטי וגרסת הניסיון שלנו מוכנה. ראינו כמה קל להתקין גרסת ניסיון של MATLAB, והראיתי לכם גם כמה טיפים לאיך להתחיל לעבוד בסביבת MATLAB, אז באמת תודה רבה לכם, אני אמית, אתם מוזמנים ליצור קשר דרך המייל שמופיע פה, אם יש לכם עוד שאלות, שיהיה לכם יום נפלא.